الأخ الحبيب اللي سأل عن يقول بأنه موظف بطري وما لش تخصص أو ليس عنده من الكفاءة العلمية ما يستطيع أن يحكم به على هذه الطيور سواء كانت مصابة أو ليست مصابة ويخشى على نفسه من أن يقف في هذا المكان ليحكم لها أو عليها ويريد أن يهرب أنا أقول لك جزاك الله خيرا هذا أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان لا يحل لك أن تحكم على هذه الطيور أو على هذا الدجاج بأنها مصابة وأنت لا علم لك بذلك وإلا فقد وقعت في ظلم بشع بيّن وأنا أحذر إخواني من المسؤولين أحذر إخواني من المسؤولين من أن يظلموا أصحاب المزارع بهذه الدعاوى أنا لا أخالف أبداً إن كانت دجاجة مصاب بمرض أيا كان هذا المرض لا حرج على الإطلاق إن تأكدنا بالدليل العلمي الطبي الواضح الثابت أن الدجاجة قد أصيبت بمرض يصيب البشرة فلا حرج أن نتخلص من هذه الدجاجة لا حرج بل الواجب أن نتخلص منها أما أن نعدم قطيعا من الدجاج وأن نعدم مزارع كاملة لا اصابه فيها، بل ترى الدجاجة امامك يتحرك، قد يصعب عليك انت ان تمسك او ان تمسك بدجاجه تذبحها او لتتعرف عليها، فالدجاجه المصابه لها اعراض ولا ينبغي ابدا ان يهرف كل احد بما لا يعرف، وان نعدم قطيعا بل مزارع بكاملها من الدجاج الذي لا عيب فيه ولا مرض فيه. اخشى ما اخشاه، اخشى ما اخشاه. أن نفسد أموالنا بأيدينا وأن نخرب بيوتنا بأيدينا لكن لا حرج أرجو أن يكون الكلام واضحا إن تيقنا أن دجاجة قد أصيبت بمرض ما يؤدي هذا المرض إلى ضرر المسلمين أو البشر فواجب علينا أن نتخلص من هذه الدجاجة المريضة المصابة أما أن نعدم مزارع بأسرها وأقسم لي بالله وأكد لي إخوة متخصصون أن هذه المزارع لا شيء فيها ولا مرض فيها ولا عدوى فيها فهذا حرام أيضا هذا حرام أيضا وأشد على أيدي كل موظف يا أخي اتق الله اتق الله يا أخي أنت ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى ولن يسأل من كلفك بهذا أنت ستسأل بين يدي الله جل وعلا اتق الله وعندك القانون في حاجه اسمها روح القانون في روح القانون لا يجوز ابدا ان تظلم هؤلاء اصحاب المزارع ابدا وهؤلاء التجار تجار الجمله راجل جيب عربيه يرزق بها وما فيش فيها اي حرج ولا ضرر ليه تعدم العربيه دي ليه الراجل ده يخسر ويفقد هذا المال ليه محلات تغلق ليه ليه ليه, ليه الى اخره لكن إن تيقنا عن طريق الأطباء المتخصصين مش موظف لا علم له يلزم بأن يقف ليقول أي أو لا وهو لا علم له بذلك هذا حرام هذا لا يجوز هذا لا يجوز اتق الله عز وجل أيها الموظف وإيها المسؤول اتق الله واعلم بأنك ستسأل بين يدي الله ضرب النبي على كتف بذر وقال أبا ذر إنها أمانة الولاية دي أمانة المسؤولية اللي انت فيها امانة، انت موظف ايا كانت وظيفتك انت مؤتمن اتقل انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها فانا انصح كل اخ موظف مسؤول ان يتقل الله تبارك تعالى في الناس في جماهير الشعب في من يتعاملون معه ويتعامل معهم وفي حاجة اسمها روح القانون لكن مش يلا وانت جالس كده ببساطة وجرة قلم ثم تفسد على تاجر تجارته وعلى صاحب مزارع مزارعه هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يردنا الحق ردا جميلا وأن يكفينا لكم شر الحرام إنه على كل شيء قدير